לך לך יותר يمينا بنتيوت יותר يمنى כן בוא اتصي رجا קודם شمعت تصمل لو شتيتا كبر ثلاث ساعات تخزر اخره تصي تفتحت مبات زيتون شويلين توتس انت تموتش وانت رات لا لا לא לא לא לא לא לא לא לא לא لا لا لا שתי لا لا لا لا لا لا لا لا הפרצוף פוס, פוס, פוס, פוס אין לי שלא בן אדם אתה מוציא את המפה, אתה מסתרים מצדצד, ניסה לחפש את המפה, להתאים אותה לשטח למה שאתה רואה אתה זוכת את הקבוק בעצבים, אחרי כוחות פעם אני מצלם אה, אפשר היה ממש ניהיה? נו אז אומר שהם צריכים לעשות את זה פעם אחת, כי הבקבוק עומד לי גם ארק פעם אחת אנחנו נסדר, את מנהיה כי אני לומד לי שתות מעים של מעיין מלפי את הרצבה פיתונים של הנחל גם אני, מה? היינו המדון עלינו, עלינו, עלינו, עשה לנו, עלינו, עשה לנו, עלינו, לא, לא, לא, תעמוד רגע, פוס תעשה בכל... לא, הנה, לא, לא, לא, לא מה הקטע שרואים אותי פית אבי, תתקרב אליי, תתקרב אליי יו, כאילו, אשקה הלכתי עם מעגלים אני הולך שעות, שעות, שעות Wah, I put salam because I'm telling you that in all the bank, I'm going to have a shot at the famous man. What? It was all the time. Oh, dude, I do. Oh my God! Yeah, it's just so funny. Allora, give me a tough case, pitomanion. What's up, man? I don't do here all the time, man. Come on, I go to the water. Well, camera, do you want to be with me party, שלא, אה, תנת יא? מה? לא, אני מחדה, צמם מחדה. לא, אני מחדה. לא יודע, אני חשבתי